Scandal la audirea lui Tudorel Toader în Senat. Tericeanu s-are în aprarea ministrului Justiției, dragi colegi, protocoalele dintre sereina nu vă preocup. Președintele Senatului, Celin Popescu Tericeanu, a declarat, Miercuri, ce ideea de luptă împotriva corupiei este un demers politic in unul natural al statului de drept? Întrebând opoziția dacă nu este deranjat de protocoale să reincuinstui din sistemul lui judiciar. Ideea de luptă împotriva corupiei înseamnă un demers politic. Nu este un demers natural al statului de drept, o reacție reală a statului de drept este o campanie organizată. La fel cum se organiza ei, în anii 50, lupta împotriva burghezonului ei, împotriva chiaburilor i-a mai departe. Ii atunci, ca și acum, normele statului de drept erau celcate în picioare. Astăzi. Din partea reprezentanilor opoziei Mafia a fi așteatăăm o singur remarc legat de stadiul de starea statului de drept din Românie. Dragi colegi, protocoalele dintre SRI și na nu vă preocupă? Colaborările dintre SRI și CSM vi se par naturale, normale, astea sunt tereseturile statului de drept. Mi-aduc aminte din copilărie, la o vizită a unei delegații sovietice în România, Stalin murise. Ce se striga? Ce se scanda? Stalin! A sublinierea sublinierea te-a a sublinierea sub în caser. Am impresia ce subliniere devese a ciremas cu o plac de patefon la care s-a zguriat sublinierea în culecul sublinierei care spune un singur lucru, se continuă lupta împotriva corupției. Cum o continuăm? a afirmat Tericeanu în plenul Senatului, unde a fost chemat de PNL la ora guvernului. Justiei Tudorel Toader pentru a oferi explicații legate de raportul Greco, scrie Mediafax. Președintele Comisiei Juridice a Senatului, Robert Cazanciu, a spus ce dezbaterea de sensație ce revenim în la 1989. Nu înțeleg de ce PNL a decis să-i timp preios pentru a critica legile justiției, când acest proces a fost eminament unul parlamentar. Putem, legitim, să discutăm cu domnul ministru despre planul de investii în instanie, carierul justiției, dosar electronic și multe alte lucruri aflate pe agenda domniei sale în programul de guvernare. Rulul dezbaterii de azi este de a trage un semnal de alarm partenerilor notri ce au reușit să internalizeze practici manipulatoare, prin analizarea în raport a unor texte neasumate politic, modificate în Parlament sau prin ignorarea cu buntina opiniilor neconforme, cu adevărul dinainte piut de experit. România a aderat cu bun credin la structuri europene după 1990, în speranța ce ne vom dezvolta armonios. Se ajunge astăzi zi critica a vreo referire la date concrete, pare ce revenim la 1989, a spus Robert Cazanciuc.